Раз. О 12 коли акція тільки почалась, тут було 16 дорослих собак та приблизно стільки ж цуценят. За півгодини чотири тварини вже знайшли нових господарів. Серед таких — ось це 3,5-місячне цуценя. «За принципом, хто в душу запав. Нам ось вона сподобалась. Вона спокійна, ще є в неї сестричка активна. Але ми хочемо, щоб вона була ніжна з нами. Тому ми вирішили її. І вона до нас пішла». Мати Ганни Тетяна говорить, сьогодні сюди прийшли цілоспрямовано. спрямовано. У нас була собака. У нас був собака, він помер. І ось вони вирішили самі вибрати тваринку, яка до них піде, яка сподобається. Ось цей собака одразу до них пішов. Спочатку до старшої доньки підійшов, лизнув її. Ну і на цьому все вирішилось. Тварина була на перетримці у волонтерки Анастасії Статілко. «Дівчинка Ліза – волонтерка. Знайшла 8 собак, яких народила вулична собака. Ми її вже стерилізували, тому нових цуценят не буде. І цих стерилізували за свої гроші і тепер шукаємо їм сім'ю. У мене на перетримці було дві дівчинки, обидві стерилізовані. Ось одна вже знайшла господарів, інша ще залишається». Такі акції з пошуку господарів собакам тут відбуваються щонеділі. Декілька місяців тому звідси додому забрали це писання з прізвиском «Маска». «Це наша улюблениця, наша маска. Її викинули в коробці на смітник. Тепер це наш найулюбленіший член родини. А це наші діти. В цілому це наша третя дитина в сім'ї». Волонтери, які шукають господарів цим собакам, називають таку акцію «Тусовка на восьмому причалі». Ми, не організація, ми, просто... «Ми ніяка не організація, ми просто спільнота друзів, команда друзів, які зібралися, яким набридло, що всі говорять, що в нас вулиці переповнені бродячими собаками. І всі тільки говорять, а ніхто нічого не робить. Ось ми і вирішили. Це не так складно. Береш собаку додому, помив її, паразитів прогнав, привів до ладу і все. Прилаштовуєш, шукаєш її господаря». Господарями цих собак можуть стати не всі. «Ми, обмінюємося... ми обов'язково обмінюємося контактами, ми укладаємо договір, ми куруємо наших собак. Це не так, що ми собаку віддали і забули. Обов'язковий зворотній зв'язок. Ми пояснюємо, що помиями кістками і якоюсь кашею без м'яса собаку не годують. Головне, щоб це були нормальні, добрі, адекватні люди. На підпитку, незрозумілим, сумнівним, дітям без батьків ми собак не віддаємо». Сьогодні свого господаря знайшли 11 чотирилапих. Олександр Гордієнко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.